میلاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا آقا کی ولادت منانے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ اللہ کرے مسجدوں میں بیٹھے ہم بھی یہ کہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے حضرت کہ اگر محفل میلاد منا لی ہے محفل میلاد کروا لی ہے تو سب سے پہلی ہماری جو ہے نا کوشش یہ ہوتی ہے کہ محفل میلاد پہ ہم نے نا وہ بندہ بلانا ہے جو ہماری طبیعت کی طرح جو بولے بھی ہماری مرضی سے دین بھی ہماری مرضی کا سنائے اور آقا کی ولادت بھی ہماری مرضی کی سنائے گزرتی یہ تو میلاد نہیں ہے اب محرم سفر اور یہ روی الاول نو دن گزر چکے دس دن کتنے دن ہوئے ستر دن کم از کم اب محرم بھی ہم نے سن لی اس کے بعد سفر میں ولیوں کی شانیں بھی ہم نے سن لی ربیع الاول کا مغینہ چڑھا آقا کریم علیہ گی صلاد کی شان بھی ہم سن رہے گئے تو یار یہ کیسا ذکر ہے اہل بید کا ذکر بھی ہم نے سن لیا امام حسین علی مقام کا ذکر بھی سن لیا اولیاء کی شان بھی ہم نے سن لی آقا کریم علیہ کی صلاح کی شان اور عظمت بھی ہم نے سن لی ذکر ہم نے خوب کیا لیکن یہ کیسا ذکر ہے حضرت جو ابھی تک تجھے مسلح تک نہیں لے کے آ سکا یہ کیسا ذکر ہے جو ابھی تک تیرا ظاہری گلیاں تبدیل نہیں کر سکا یہ کیسا ذکر کیا نے جو تیرا اندر بھی پاک نہیں کر سکا یہ کیسا نے ذکر کیا حضرت کے تیرا ذکر کرنا ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہی ڈرامے ہیں حضرت کی جی، وہی خرابیاں ہیں وہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں وہی مارا ماری ہے وہی دھوکہ دھکی ہے وہی جھوٹ بولنا ہے وہی ملاوٹ کرنا ہے یار ذکر حسین بھی سن لیا ولیوں کی شان بھی سن لی آقا کریم علیہ گی سلاد کی ولادت بھی سن لی اور ابھی تک تیری دکان میں جو چیز بکتی ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی کیوں یار وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ گی سلاد کا ذکر سنتے ہیں اپنی مرضی کا جہاں پر ہمارے نفس کو آج ملے جہاں پر ہمارے نفس کو تقویت ملے آ سبحان اللہ جی مزہ آ گیا جی آج شان سن کے کچھ پلے بھی پڑھا نہیں حضرت جی پلے کچھ نہیں پڑھا لیکن مزہ بہت آیا تو حضرت یہ جی محفلیں ملا نہیں رہے گھر کی چھت پہ جھنڈا لگا لیا تو نے لائٹنگ تو نے کر لی ہے گلیوں کو جگمگا دیا تو نے روشنی اتنا کر دی کہ رات بھی دن لگنے لگ گیا حضرت تیرے دل کی دنیا روشن کیوں نہیں دس جھنڈے تو گھر کی چھت پہ لگاتا ہے تو یار ایک جھنڈا دل پہ بھی لگا لے جی عشق کے دعوے کرتے وہ حضرت اور جاتے غیروں کے پیچھے ہے جی عشق کے دعوے ادھر اور جانا غیروں کے پیچھے حضرت جی یہ تو پھر عشق نہ ہوا سوائے نعرے سے کام تو نہیں چلے گا یہ تو دھوکہ ہے نا اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی تو میلہ نہیں بنتا نہ بن کم از کم اپنا تو بن تو صاحب اگر کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی نہیں کرنی تو نہ کرو کم از کم اپنے ساتھ تو بھلائی کرو یار میلاد بھی منا رہے ہو لنگر بھی کھا رہے ہو ذکر بھی سن رہے ہو خود کو تبدیل کیوں نہیں کرتے یار کیوں نہ ایک میل دور سے آ رہا ہو ایک بندہ اور سامنے دیکھنے والا کہے سبحان اللہ یہ دیکھو یہ آقا کا دیوانہ آ رہا ہے یہ دیکھو یہ آقا کا پروانہ آ رہا ہے یہ سنت مصطفیٰ کا پیکر آ رہا ہے یہ وہ بندہ آ رہا ہے جس نے آقا کری علیہ کی سلاد کی سنت کو صرف زندہ نہیں بلکہ اس کو اپنے اوپر چلایا بھی ہے اپنایا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے تو حضرت کی یہ نہ ہو کہ رات ساری محفل کروانی ہے صبح کی نماز بستر میں پڑھنی ہے ارتھی محفلیں ساری ساری رات ہو اور مسجدیں ہماری بیرات ہو آقا کریم علیہ ہی سالات تو حق اور بادل کے درمیان فیصلہ کرنے آئے تھے نور روشنی بکھیرتا ہے اگر اس نور کا ذکر کرے تو ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے خرابی کیوں ہے کیوں نہیں ہمیں برکت مل رہی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں کرتے تو صاحب اتنا خرچہ کرتی ہے اتنا مال و دولت لٹا لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے اور پھر حضرت جی ایسے نا جی کپڑا لے کے اوپر کندھے پہ ڈال کے بیٹھ جانا جی تصویر پھیر دے جانا جی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ دینا جی میں نے آقا کریم علیہ کہ سلاد کا میلاد کروایا اور میں نے اتنا لاکھ لگا دیا اور میری بخشش ہو گئی نا حضرت ایسے نہیں بخشش ہوتی اس طرح نہیں ہے کہ محفل میلاد کروا لی سال بعد بعض پھر ہمیں عاشق مصطفیٰ کا ٹیگ مل گیا ہے. نا حضرت اگر اتنا بڑا نام ملا ہے اور آقا کریم علیہ گی سلاط کی امت میں ہونے کا شرف ملا ہے تو پھر یہ نہ کریں کہ آقا کریم علیہ کی سلاد کا دن دکھا نہیں پیدا کل اگر آقا کریم علیہ کی سلاد سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم ان کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ کی صلاح ہم سے پوچھ لیں ہاں بھی بتا دعوے تو بڑے بڑے کرتا تھا جاتا غیروں کے پیچھے تھا دعوے تو ت نے بڑے بڑے کیے گئے ذرا دکھا تو صحیح تیرے اندر ہے کیا حیا صلاح کی آواز صرف کانوں میں پڑتی تھی وہ تجھے سمجھ نہیں آئی مسجد میں ہر روز پانچ بار بلایا جاتا ادھر نہیں آیا صرف محفل میلاد کروانے سے کام ہو